З добрим ранком прокидайся, краще вір і не здавайся, йди вперед, перемагай, щастя й успіх здобувай. Заряджаю позитивом, запалом, енергією, натхнення приливом, щоб день був насичений, сногою й добром, за відрадою, сердечним теплом.